قصه الشعب يطلب ملك كبر صامويل وقعد شيخ كبير الشعب له نبو ملك يحكمنا صامويل زعل من طلبهم هذا لان العبرانيين الرب هو الملك متاحه شن يبو اكتر من هيك صلى صامويل وقال للرب شن يبي هذا الشعب الرب قال لصامويل نفذ للشعب شن يبي لأنهم مرفضوكش أنت لكن هم رفضوني يني لأن يني ملك عليهم لكن قوللهم لهم بأن الملك اللي بيجيهم بيجي معاه مشقة وصعوبات سامويل قال للمسؤولين على الشعب أراه الملك اللي تبوه بيأخذ أولادكم ويجندهم في جيشة باش يكون فرسان ليه ويصنعوا أسلحة للحرب وبياخذ بناتكم ويقعدوا عطارات وطبخات وخبزات في قصرة وياخذ منكم أحسن حقول ليكم وأحسن أشجار الزيتون والعنب ويعطيها للعبيد متاعه، وبياخذ العشر من حيواناتكم وبعدين تقعدوا تصيحوا للرب وفي هذاك الوقت مش هيستجيب ليكم الرب لكن الشعب أصر وقال المهم يكون عندنا ملك زي الأمم الثانية الشعب فكر إنه يكون قوي وعنده سلطة وغنى والرب إرادته هو إنه يكون شعب هادي وعنده محبة وسلام